મોજ મોજ મર એ ઊ રે મરદો ની મોજ મોજ મર એ ઊ રે મોજ મોજ મોજ મર એ ઊ રે મોજ વારે આતી છે આવતા આવતા આવતા भरोना मोहनी भरवाना मोहनी समवाना मौज मेऊ रे मरदोन मौज मौ मौ मेऊ रे मोहनी રાણી હે સોરી ન અહલા બહલી જિંદગી સે એક વાલી रथ राजी जिंदगी सेक बाजी मारी माता रथ राजी जिंदगी सेक बाजी मारी मा तार हरी अल्हरवा वारा हारी गया गईया वा वारा दीती એ એ વાડી માડી તારું પુર ગણું હે મારા રાવડા પુરા જેવા ગમે તારા